Γεια σα, είμαι ο Νοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του blog network-marketing.gr και συγγραφέα του βιβλίου Academy το Digital Marketing. Και σήμερα θα ήθελα να απαντήσω στην εξή ερώτηση: Πώ θα παρακινήσω τον συνεργάτη μου χωρί να νιώσω ότι τον καταπιέζω, ή αλλιώ η ερώτηση είναι πώ παρακινώ την ομάδα μου. Άλλη μια πολύ καλή και συχνή ερώτηση είναι πώ παρακινώ την ομάδα μου, πώ μπορώ να κάνω του ανθρώπου μου να μπουν στη δράση. Λοιπόν. Η απλή απάντηση σε αυτήν την ερώτηση και λυπάμαι που θα το πω, αλλά είναι ότι όσο μεγάλη ή μικρή και αν είναι η οργάνωσή σα, έχω δει ότι δεν μπορείτε να την παρακινήσετε. Ο λόγο που δεν μπορείτε ουσιαστικά είναι γιατί δεν μπορείτε να παρακινήσετε κανέναν. Αυτό που μπορείτε όμω να κάνετε και αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να του παρέχετε ό,τι χρειάζονται για να παρακινήσουν τον εαυτό του. Πρώτα απ' όλα, χρειάζεται να δείτε ποια είναι τα πράγματα που σταματάνε τα άτομα τη ομάδα σα. Και το νούμερο ένα που σταματάει τα άτομα τη ομάδα σα να κάνουν οποιαδήποτε δράση είναι οποιαδήποτε σύγχυση ή μπέρδεμα. Έχετε λοιπόν ένα άτομο, το βάζετε στην ομάδα σα, του δίνετε ένα εκπαιδευτικό πακέτο και το στέλνετε στο καλό και δεν κάνει το παραμικρό. Και μετά λέτε ότι οι συνεργάτε σα δεν δουλεύουν ή ότι οι άνθρωποι σα είναι νεκροί. Έτσι. Το να δώσετε σε κάποιον ένα εκπαιδευτικό πακέτο ή ένα εγχειρίδιο ή με το βάλετε να παρακολουθήσει ένα βίντεο μόνο ή μια εκπαίδευση και μετά να τον αφήσετε μόνο του. Δεν είναι αυτό που ονομάζουμε εκπαίδευση και υποστήριξη. Και σίγουρα δεν το βοηθάει. Να πω και εδώ σαν παρένθεση ότι γι' αυτό επιμένω με κάποιου ανθρώπου που θέλουν να προχωρήσουν ότι χρειάζεται να κάνουν coaching, προσωπική προπόνηση. Γιατί μέσα από τι εκπαίδευση σίγουρα μπορούν να πάρουν πάρα πολλά, αλλά θέλουν να μπορέσουν να βάλουν σε εφαρμογή αυτά που έχουν μάθει και να βεβαιωθεί ότι τα γνωρίζουν πολύ καλά. Και σε αυτό βοηθάει πολύ και η δουλειά που κάνουμε στου ελάδουν στο coaching σε πολύ προσωπικό επίπεδο. Τώρα, όταν γράφετε ένα άτομο, θα πρέπει να γνωρίζετε ήδη ότι υπάρχει κάτι που αυτό το άτομο δεν μπορεί να κάνει. Διαφορετικά, ήδη θα είχε αποκτήσει αυτό που θέλει στη ζωή του. Αλλά δεν το έχει καταφέρει να το κάνει χωρί εσά. Χρειάζεται εσά. Επομένω, δεν του δίνετε απλά κάποιο πακέτο ή κάποιο βιβλίο ή του βάζετε για να δουν μια εκπαίδευση. Του βοηθάτε. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι ίσω έχετε συνεργάτε που βρίσκονται μάλλον μακριά ή σε άλλε πόλει, ακόμα και σε άλλε χώρε. Αλλά ακόμα και με αυτού του ανθρώπου του ξεκινάτε βήμα προ βήμα. Π.χ. του βάζετε να διαβάσουν το βιβλίο κατά μάχη δικτυακό marketing και βεβαιώνεστε ότι κάνουν κάθε αντικείμενο δράση που υπάρχει στο τέλο κάθε κεφαλαίου πριν προχωρήσουν παρακάτω. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και σα λέω ότι το 92% των δικτυωτών κολλάει σε αυτό το πρώτο βήμα. Χρειάζεται λοιπόν να βάλετε του συνεργάτε σα στη σωστή κατεύθυνση και χρειάζεται να του βοηθήσετε και να του υποστηρίξετε. Ο τρόπο που το κάνετε αυτό είναι ότι πρώτον ακολουθώντα τα βήματα που θα δώσει σε μια εκπαίδευση παλιότερη. Που έκανα σχετικά με τα, βήματα ενός νέου συνεργάτη, τα πρώτα βήματα ενό νέου συνεργάτη για να μείνει στη δουλειά. Θα βρείτε το link κάτω από το βίντεο στην περιγραφή του βίντεο. Ή ακολουθώντα τι οδηγίε στο αντίστοιχο κεφάλαιο του βιβλίου μου. Και δεύτερον, διαβάζοντα κεφάλαιο-κεφάλαιο το βιβλίο μου ή ακόμα και το εγχειρίδιο ε, τη εταιρεία σα και ακολουθώντα κάθε αντικείμενο δράση. Πιστέψτε με, αν το κάνετε αυτό, το τελευταίο για το οποίο θα ανησυχείτε είναι για το πώ να παρακινήσετε την ομάδα σας να δουλέψει. Αυτό ήταν. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη και τη σημερινή απάντηση. Αν τη βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, είτε το βλέπετε στο YouTube, είτε στο blog μου network-marketing.gr και επίση μοιραστείτε το βίντεο αυτό και με άτομα που πιστεύετε ότι θα του βοηθούσε. Κάντε subscribe στο κανάλι μου παραδόντα το κόκκινο κουμπί που βλέπετε εδώ πέρα στο YouTube ή αυτό το κουμπί από κάτω το κόκκινο κουμπί. Κάντε πράξη ε, τη σημερινή συμβουλή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα!